Vi har den stora glädjen att kunna presentera årets kock. Nu kör vi, nu ska vi filma mm. Yeah, all right, holy chef. Hej och välkommen tillbaka till en ny video. Idag är det så att vi är lite bakfulla och jag ska tala om för er hur man gör för att slippa bakfyllan på bästa sätt. Så att i alla fall med vanliga grejer som man har hemma i köket. Man behöver ha lite bärs, tre är helst då, så att, för att vi liksom blir friska imorgon. Men för att klara av den här dagen så måste vi ha lite bärs, tre femmer. Makaroner, det har alla hemma. Ost, det finns hemma. Grädde, finns hemma. Bacon, finns hemma. Körv, finns hemma. Ädlås finns hemme, en starkare som som igår finns också hemme Ska vi se Det tar lång tid att dricka upp det jävla Men den här måste du ha för att klara av och gå upp Och så måste vi ha en Hörköft t-shirt Den köper du på jonaslivros.com Då ska vi se. då ska vi börja hacka lite Jag ska på er så vi får se se Behöver ha en kniv. Behöver ha en skärbräda då. Kör. Körpaket. så Det vara. Jag behöver vara kör. Så vi det. Så. vill göra den här. Det är ost Det är viktigt att med ost, det kan man aldrig få för mycket mm, mm, mm, mm. Nu ska jag ta med lite bär. Men så jag en gryta har ha allt det här skyddet. Så, alltså, alltså. så körven ska vara i en Så Det här skyddet, så äh. alltså, Bacon Åh Det är fan vad gött det luktar Det är helt sjukt Varför är det så jävla gott med bacon? Men, och det sjuka är man kan aldrig äta Man kan aldrig äta sig så mätt på Alltså att man aldrig trött på Det är så jävla gött. Så. Bacon, bergkon. mycket bacon så det bara. Det är låt låt som är låt. Jag har en låt på gång här. Så. Så Och sen Först så ska man, man ska koka makaronerna i en gryta och så ska man koka Det här som bacon och curry ska stekas på Och, och Så ska man ha lite vack Sådär någonting Nu ska vi sticker på det här och så ska vi sticker på makaroner Det kommer bli så jävla gött. Så där när vi har gjort grundarbetet så börjar det bli dags att vända sig mot själva hjärtat i köket, ugnen. Nu ska vi börja steka på här, eh, då steker vi på lite eh, körv och bacon, steker vi på och eh, börjar koka makaroner så gör det. Så där drar vi på någonting och sen så den här hela mössan håller på att lossna på mig så att vi behöver... Ett... Så där någonting. Så. Och så lite bärs. Nu har ni börja låta här Men då är det inte färdigt. Utan det ska ha det är massor med saker kvar. Jag har ju sett ont lite. Det är vad man gör. Det. Jag en annan kamera här. Jag behöver ha lite fräckt på. Så det kan bli lite missljud om en säger, men det är för att det är Det som jag brukar säga när jag lagar mat, det här är en kunstförm Det här är ingenting för små barn eller outbildad förm Eller för, för lågutbildad personal Det här är för riktigt förm Det är kock, kockarbetet Det gäller att gå om i grytan riktigt noga när jag steker på Du behöver inte ha en stekfett till det här för att det är så fett Så det är bara att på Men det kan ju bli bränt för det här måste ju röra på att de säger och bärs. Du måste hela tiden fylla på kroppen med bärs så att det finns vätska i kroppen. Och så lite i maten. Det är viktigt. Så. Nu kokar det här. Nu reducer reducerar det ölen. Ölen reduceras ihop med fettet och på kurven och bärken. Kommer Sänker lite det. Det är jävligt viktigt att det är billig makaron. Det får inte vara dyr pasta ingen från så här Paulos pasta. Sköt dig själv för i helvete, Det är sjärn. Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, får ölen koka ihop och reducera med maten här. Med köttet och kör vidare. Så? Ja, ser bra Ser bra Vi klipper. Medan vi håller på och reducerer ölen här ihop med fettet och körvarna där, så kan vi tacka patronerna. Guldpatron Johan Engström och Robin Hanna Guldpatroner, Ni får kläder, hemskicket, de får en shoutout Tack så mycket, ni är guldpatroner och guld Guld, högst upp på patronerna Jag vill även tacka Tobbe Gård Fredrik Gustafsson Kevin Andersson Daniel Nilsson Och Liam Ros För ni är silverpatroner Ni är näst högst upp på täppan Perfekt fina pojker, kanon. Tack så mycket. Och sen vill jag tacka alla er andra patroner. Jag har inte tid att lägga ner och säga alla era namn. Men ni är en jävla massa. Tack till er med. Nu klipper vi tillbaka till matlagningarna. Nu har du radiserat lite här. Då ska vi börja förbereda för nu har det börjat koka här. Så då häller vi makaronerna här nu då. En halv kartong ungefär räcker. Och så är det gott. Det är väldigt viktigt att gå ut i makaronna för att fastnar med. Jag jobbar mycket inom kök. Så att jag har ju mycket erfarenhet om vad jag ska göra, de här misstagen misstagarna. Men häller på lite mer pasta. Så att det räcker till mycket för. Om jag ska bjuda, Jag vill bjuda mycket. Jag vill ju bjud, vad va en, vad en, vad en dos, om man säger, vad en dos. 650 50 gram, koka upp en portion, en, en, en, en decilit, två, fem decilit. Vi häller i allting då kanske? Vi ska häller hälla i allting där. Får det plats där Nej, Jag vet inte om det får plats, det vet inte jag. Det får vi vänta med. Oj, nu händer det Det här. Nu måste vara med. Det måste vara med så att det bränner på. Nej. Vad fan är det inso jag tycker det är jävligt nära nu va? Det var jävligt nära. Nära ögat. Så det här. Nu Nu det på bra här. Ni ser vilket fint handslag jag har, det är väldigt viktigt det här med ne ne kock och det här va. Då ska man, <här> viktigt, behöver inte ha salt i maten för att bacon och curry det är och det är så salt redan. Nu pressar vi på tills det får en liten bränd yta Sen ska vi, vi ska ha lök vi ska ha lök Fram med en fram med lök Fan också, fan också, fan, fan, fan Fan också, fan, fan också, fan också Fan också, fan också, vi hade ingen lök Det går lika bra med det går lika bra med bärs Lite mer bärs i början Istället för lök, jag hittar en vitlök, det är alltid något. Det, det är roligare är de här folk som, de här smarta människorna som inte kan stava sig på Facebook som har, använder det här argumentet. Vadå får man inte säga negabull? I så fall så ska man inte få säga vitlök. Helvete! Det känns som det är bråttom, men det är det inte va? Jag har inte bråttom någonstans? Vänta, hur ska vi se på det? Fan, hur skalar den en vitlök? Nu kokar det här. Nu kokar de makaronerna, det kokar bra så Åh oh, jävlar, nu bränner det på Sänk värmen så inte kokar över, så brukar jag säga Åh oh, jävlar vad det kokar, åh jävla det fastnar nu Åh oh, jävlar vad det sitter fast Det sitter fast nu Nu ska vi se Hur fan man får isär en sån här Nu har vi se här Så Lök Lök, lök, lök, lök, lök en äh, nej, vitlök. Har det ätit en rå vitklagd någon? en klyfta, tugga den ordentligt och svälj den får vi se Och så kan ni skicka det till mig på... Vad heter det? Skicka det till mig på Facebook Messenger eller Instagram Messenger grejen eller nånting För att se när ni tuggar en vitklagdsklyfta Oj jävlar, nu ramlar den ner lite skit där i skit ah, skitsamma Allting ska ut i samma ställe ändå Ja, du hör det Oj, vänta Nu kokar det här, nu kokar det här nu så fan också det går för fort det här. Mycket vitlök som aldrig, mycket vitlök brukar jag säga. Alltid för mycket eller hellre mycket vitlök än lite vitlök. Vi river vitlök är viktigt. Det som man nu det dans man nu. Ja. Hellre mycket vitlök än lite. Somer inte, han zoomar själv den där va? Då över vi vitlök så här. Oh, jag gillar inte att ryva för att ryva för att det, det kan bli liksom att man får med sig lite skinnbitar och det är inte kul Jävlar! Jävlar, jävlar, jävlar uh. Nu är det nästan bacon dags här va? Nu får du liksom, det kanske är lite för varmt här va? Det är svårt det är Det är inte bara lätt att jobba i kök man brukar säga, det är ganska avancerat arbete. Oj, oj, oj. Fan vad har du skrivit? Det har jag gjort. Sitt där. Sitt där. Sitt Så det där, sit så där, sit inte fast i bottnen. Aj! Nu fastnar fast i bottnen! Men fan, är det, så det är så somer. Är det är som zoomer? somer? Jag vet inte varför, men vi slänger i, vi slänger i lite ägg. Ägg ska i. Så. så, så där. Det här vet jag inte om varför vi ska i, men det kan bli gott, det kan bli gott. Så, nu har vi det, nu har vi det, nu har vi det, nu har vi det. Nu ska vi se, nu ska vi se, nu ska vi se, nu ska vi se, nu ska vi se, nu ska vi se. Nu, vi se. nu, vi se. nu, vi se. nu slänger vi på lite ost. Ost är alltid gott, va? Nu rör vi ner lite ost. Nu går vi ner lite ost Nu går vi ner lite ost Åh oh, vad mycket ost Ost är så jävla gott. Bärs måste alltid suga in så ungefär ett sex Vackna en lager mat Annars klarar inte Annars klarar inte sett. Och sen ska man ha en liten ädelost ehm, Med sig då. Det har jag alltid med sig i feka De du sliter upp och kastar ut. Det går som förr, nu får vi se. Nu tar vi en sån ungefär, kan det vara en sån här kanske? Ja. Mm. Det är jävligt, vi tar lite te det är gott, det är gott, det är gott är Du får där smälta ihop det va, och göra ihop med. Det får röras ihop. Det ska vara gott att leva, annars kan det köta. Fint att leva, annars kan det kvätta Gött att leva, annars kan det köta. Spring inte runt och vela, för då sammar du det hela gött, gött, gött. Och leva! Vi är snart hemme nu känner jag Nu, nu är vi snart hemme känner jag Man brukar säga Nu är det någon som har zoomat igen vad fan håller du på med? Vad fan håller du på med? Håller du på med som? med. Nu ska jag. Se. Göt så vad? Cream! Cream! Cream la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Det är lite, Vi måste braffa på här Vi måste. Vi har vi haft någon liten fond? Där zoomar du eller? Någon som har zoomat igen Och fyffa Vad är någon jävla fond då? Vad blir det för fond idag då? Vad blir det för fond idag? Vad blir det för fond idag? det, fond idag? det fond idag? Blir... Nu snackar vi Yeah All right All right Man måste ha lite fond nu hittar jag lite kalvfond där va? Slänger i lite fond Istället för att... Ja men om ni känner liksom att smaken är lite fattig Ni känner att... Va fan? Oh. Ni känner att fonden är lite... Ni känner att smaken på maten är... Lite fattig va? Lite tunn! I med fond. Inte heller massa salt och peppar i Spiltan! Investmentfonden där! Aktiefond! Kanon! På sikt går han alltid upp! Ja spiltan aktiefond investmentbolag för er som har på med fonder. Det tror det är en e fin fond. Den går upp då. Nu är det snart färdig. Mm. Mm. Mm. Mm. Oh. jävla vad Oh. det Oh. Oh. Oh. Oh. För vi på, jag tror fan det är vår. Kan jag ta på makaroner? Hur fans mår de makaroner? Aldente! Al Så. Allt är klart. Vi kryper till serveringen! Äh la la la la la la i med. Vem kan bry <tryck> utan orror? Vem kan skiljas från vännens sinne? Då brukar jag hälla på makaronerumpan först. Så då häller jag på makaronerna för det går ju ibland att ihop, ibland gegger jag ihop allting till en god liten smet. Men det skiter i nu, nu häller jag på så här. Makaroner först va? Så En god liten makaronismet. Sen häller jag på det här goa göjset med bacon och curry, lalala, la, la. uh, uh, Lolit i tid så jävla fet så det går inte att törka bort. turkeyback. Skidsamma, det här är min talrik. Jag äter det vad jag vill. Det ser ut som kattmat Och det är nästan kattmat Lille Jonas är så himla hungrig bak i soffan. Men han mår gott som en prins. Så. Inte så vackert Men så tror ni det smakar då? Skätgöt va? Rösta där uppe vad ni tror att det smakar mm. mm. mm. Fy fan Mm. Hur fan vad gott. Perfekt bakkekägg. Nu vet ni hur man gör det. Perfekt. Syns på fredag. Ha det bra. Hej!